مشينا. خلي بالك احنا من هنا ما نفتكروش ابدا مش باينه. بنت بانت عليها خلاص. ربنا يصر على وليانا. ما تستنيش يا بت على البلكونه تاخدك وتنزل. دي بتقول أمها حلمة إنها هتجيب واد. ارحمنا برحمتك يا رب. ليه يا الوقت في المنام معناه مش حلو. طب والبت؟ <تصفيق> آه سبحان الله. أهي البت بقى في المنام دنيا جديدة وحلوة. أنا أمك دايماً تحكي لي إن من زمان خالص خالص سكن في شارعنا راجل اسمه ضاحي اصله صعيدي من النوبه وكان جده طول بعرض بشنب بس كان موتو وسمه خلفه البنات أم ربنا سلط عليه جنيه من تحت الارض حبيته حب ايه نار ملاحي بس هو رفضها وفضل معذبها بحبه لحد ما ماتت بحسرتها تدعي عليه ومن ساعتها وزريته كل ما جايبها بنات وبقت خلفه البنات في شارعنا قاطر محدش يقدر يهرب منه ولو راح لسابع ارض. الدنيا ربيع والجو بديع قسمني على كل المواضيع قبل قبل قبل قبل قبل انك تلاقي تاني وما يا ربي الدنيا الروبية الدنيا الروبية يا الروبية يا ربي الروبية الروبية الروبية كل الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية يا الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية الروبية مد بس شوية قبل ما يقع في غرامي أمر يا بيت لو شفتيه هو مين ده؟ حاجة كده خمس ادوار وعليه يا لهوي هموت وعرف رائعين لا يلم علي أصل كل ده في الحمام؟ معلش مصلي بحيد حلم تبطي سايبة استهل عشان تكون تبطل ورم رم. يلا يا جدعان انت وهي الشغل مكسور عليكي ليها بس هيقبضونا في نفس الاضافي امتى يا حسنيه؟ يوب؟ ما انا زيي زي يبكي زي شفتيني خدتهم في جيوبي وسافرت ده باين المشرف الجديد ده المشرف الجديد اسمه البشمهندس صلاح اسمه صلاح اسمه حلو شكله ابن ناس قوي يا بخت اللي هيخطبها مش لابس مش مش لابس زبله ايه يا ماما شو هيا والنعمه ما انتوا طالعين الراس لما تخلصوا الشغل اللي محدش عاوز يشتري بادي يا دي البادي اللي محيرك ما تلبسيه انت شكله عيالي عليا قوي انت عندك كام سنه يا ابتسام عايز بعيد عني والنبي ما في وشي ده لسه فاسخه خطوطي امبارح يلا فداكي قال كان عايز يعيشني معهم في الاول قلت ماشي غلبانه ليه طلعت شعنونة اشغال شقه قلت لا شغل المصنع على كنت بتحبيها انتي وبناخده هو ام ابويا امبارح كان هيشردني دخل علينا انا وخطيبي لقينا بنلعب بالدبله كنت بتلعبوا بالدبله برضو يا صايعه اما فاكره كل الناس زيك يا مكبوته ايه ده ده ستيان جديد ده بكام ده 15 ايه يا امي ده شكله باله وتلاقيت لغس لما تهلك وعشان انتي بعشرين 20, 20 انا ما بحبش اللون الاحمر و... جوزك بتخانق يا لهوي اوعي بنت من وشي يقطع العربيه على اليوم اللي شاركناهم فيه ويا كانت بتجيب حاجه وهم عارفين يسدوا ساعتها بلا وكسه اهدى وكمان متحنيه يا عيده يا اختي انت مش كبرتي على الحاجات دي سني يا حبيبتي ولادهم في الحضانه الدور والباقي على اللي بقت جده ومش مكسوفه ولسه ليها نفس تردع وتربي ربنا يدينا الصحة انت هتقف تبتحي لها قدامي يعني انا عايزة تقتلها الولايه عشان تقع دي نازلاني حافية كمان يو هو انا كنت جايلك لك الوزارة ده انا قلبي كان هيقع في الجاية لما تبتت عليك اسماني انت عرفوه يلا شباب بيت يا هيام جوه هيا يلا يا انت امتى تشوف لكم مطرح عيد بحمام والنبي تقولي لها خدي تلاتة سبع نقط يا بت وتلاقيه مستنيكي هو مين ده يا خالتي؟ الفرح والزينة بصي يا بت الزينة والزغاريت يا عيدة بس يا بت انتي محسودة ومرغوبة عليكي ورغيات كتير نسوان كتير قاعدة ترغي وهنين قد كده مبح لها وبصالك مين دول يا سمير؟ اللي بيشوفونا راجعين كل يوم نص الليل يعجبك يا, يا خالتي لما قعدوا يلقحوا عليا بالكلام في رايحة وجاية هما مين؟ الجيران الجيران برضك يا بنت برضه ابوكي يا وسخه محدش يقدر ينطق الا لو كان في حاجه بتقولي ايه يا بنت؟ بتقولي ما تتلمي يا بنت في ليلتك دي خليها تعدي نفسي اعرف شغل ايه اللي الساعه 11 و12 بالليل ده؟ وانت ما سمعتيش عن حاجه اسمها نبطشيه للرجاله بس وعرفتي منين؟ حاجه معروفه يا خدي ودي حلوه كمان ابوك اللي عرفها لك؟ اتحايل عليا روح عايش معاه عشان تخدميه هو ومراته يا هبلة يا عبيطة احسن من مش عاد باكل عيشه مع عمك يا بنت الكلب طب قلنا لا انا مو مش عاد باكل مش عاد باكل مع عمك يا بنت الكلب يعني بتكلم تخيل معايا يا, يا سميره البنت معذوره برضه معذوره يو الناس طبعا ماليه ده في الميه مين يا اختي بقى اللي ادا في الميه ابرد من ميه الطوبه زي قلبك الطوب كد عليكي وعلى شكلك انا بنت على الاقل انت عندك راجل وانا من ذنب انك انت طلعت ذنب انا ذنب انا عشان تستريحوا كلكم انت كده عمري ما جيت لك معشمه ومشيت لي مجبور ابدا اختي يا ده دلختك الكبيره يا معفنه ايه بيفكرك روحك يا اختي يلا يا بنت يلا وتاني يا بنت الكلب هو ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ طب استني هقعدي على المشي نتعشى سوا طب ايه يا اختي لوحدك يو روحي وراها يا بنتي طب تجيب زحاببها كده انت لسه في البيت اه ابويا اهو فرصه تشتكي مني وتنزل لها الدمعتين يا عشان تفتكري عشان ما دي تبقى أختي يعني أنا مش بس عمك أنا خالق كمان واللي يمسوكي يمسنا أنا شخصيا فاهم يا مروة ماشي هزين حاجة اه لا يا اخويا كتر خير بروعة خندة ياتي أنا ناقصاكيتي انت كمان راح راح راح كلها كل هو خلف منها البت من هنا وحصل اللي حصلنا وقبل ما تعدي عليه السنة كانت متجوزة عين صايع قد عيالها امسكي بعد كده تبقى صحيهم يجيبولك مش يناموا في بيوتهم يشخروا وإحنا نخدمهم أم مين دول يا بيت؟ تقول عمتي دوسنا وعمتي نبقى صحيح اكفي القدرة على فماهن هاتي بقى. يا أختي بس يا بس امشي سبعين انت صباح الخير صباح الخير يا خالتي عاملة ايه يا حبيبتي عاملة ايه جوزك رجعك ولا لسه يا سميرة لا يا قابلتي اتجوز وخال بس انا لو قلت يا جواد هلاقي الرجاله كده اه امال <تصفيق> ايه أم ما انتوا نسوان قادره عايزه حاجه ايوه تعالي وصليني اوصلك فين انا عندي شغل يا ستي طب قوري امشي دهك هي هيتاخدكم كلكو ستك دي عليها لسان بينقط سن ممروره قلبها نشف بقى حجر يلا يا بسمه ورانا شغل سلام يا ابو وصيني يا عيده صيني ده قطن مصري وبواقي تصدير كمان اذا كان مكتوب عليه صنع في الصين اهو وهو انت بتصدقي ما هم بيكتبوها دلوقتي على كل حاجة طب ايه رأيك بقى ان انا لسه شايفا النهار مع البيت الصينية اللي بتيجي مش نفس الخامة ولا نفس التأفيخ بقول لك اختها وارخص منها كمان وبتاخد بالقس كمان لا بس متهودة وبتاخد وتدي فهي جنيه اللي بعينها وبركب مواصلات ريح جاي ده اللاف اللف والانفصال والمناهدة والدوخان يا حبيبتي اديني الاس خليني اروح لحالي طب استني بس انت مال دماغك ناشفه كده ليه لو النبه انا حلفت شايفاني قادره قوي على صيام ماشي حاسه ثاني قوي انت ايه يا ماما اجازه انت لسه مش أنا أعرف أم. كمل مشودي كمان؟ <ضيف> ما انت هريني رنات صبح وظهر وليل بلاش اطمن عليكي انا ايه بس اللي كان دبسني التدبيسه السودة دي مخلاني احبك بلاش ما اقدرش والنبي ايه؟ وحياته عيالك ومراتك وحياتي من كلبشه هنا انت عايز ايه؟ عايزك تقريني الفنجان ضلمه من قبل ما اشوف ضلمه ازاي وانت جواه دي خلاص آه. هتعوزيه؟ و وانت يا ريم؟ بطاطس. مهروسه و50 يا وانت جايه على فلوس الاضافه. 50 عيش ربع مخيط. كشري من عندي زيزو وما تنسيش الورد. ما تسرعي يا أختي إنتي وهي أنت هتحكيتوا على الشغل وإنتي هتقافيلي ساعة تاخدي الطلبات <تصفيق> <تصفيق> الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة الرحلة عارفه يا حسنية لو ما قبضونهش قبل الرحلة ما أنا أعادلكو أضافي تاني عشان تشتري مايوه، بكيني أحمر المكنة راكبها عفريت المكنة برضو ولا ايدينا اللي راكبها عفريت؟ يعني أنا هتبلى عليها يا أي أنا عارفالها أنت بتفهم في المكنة يا باشمهندس؟ 19 درجة في ثانوي بس هم اللي فرقوا معايا 19 درجة بس؟ أنت بقى ميكانيكي قد الدنيا ما همش حق. في ناس كده حظها في رجلها، يا ريتني كنت في المكنة. بقول لكم إيه؟ القبض بكرة، استريحتي أنت وهي؟ يلا بقى الجدعان شوية. هيقبضونا بكرة. وشك حلو علينا يا بش مهندس إيه؟ بتقول لك وشك عسل. شكراً. يا واد يا وش فين توش؟ نسيت بقى وفين العيش؟ طيب يا بس بقولكوا ايه اللي مش عاجبة تبقى تشم وتروح تجيب اتبعي قلبك هيكودك للسعاده وانا يا هيام انت برج ايه العذراء شفت الخيبه خيبتك يا خيبتك شخصي يكدلك في الخفه عافاها منها لله حاسه ما سيبني في حالي حسبي الله ونعمل الوكيل فيها وانا الحوض تنتظري حادث سعيد ولا اسبهه ولا باين هتفكك كده مفاجأة غير سارة في انتظارك يبقى البيت هيقع يا متخلفة انت وهي ده جورنال قديم يخرب بيت الغابة منك لله وقعكي قلبي وانا اللي قلت الرحلة يا كنت عارف البحر زيه بطي وقلتله تفتكروا باشمهندس هيجي معانا الرحلة؟ هو اللي هيجيبه مع المناظر دي ومالها المناظر دي؟ ما تفتحش النبي اتكلمي عن نفسك البشمهندس منير ده كان تملي بيجي معانا الغرزه كده مظبوطه يا باشمهندس؟ اه مظبوطه طب وعرض الوسط قد العرض؟ كويس كويس هقول ايه جنرحله خليكي بكرامتك احسن ترهنيه بقى كده طب الاختيار الاختراع الاحمر اللي انت ماشي هقول لهم هموتك حضرتك تحب البحر في حد ما بيحبش البحر؟ وانا اموت فيه ما تحكي له قصه في حياتي كاحسن يبقى هتيجي معانا الرحله مش كده؟ هفكر ده بيبقى يوم تحفه وبنستناه من السنه للسنه هشوف ظروفي اكنك جاي مصنع الصبح وبعدين بقى بقى قلت لك انا مش فاضي وماليش في الرحلات. شد البادي وانتي مال اهلك؟ بصي على قدك، لو بصيت لك على قد انتي وهي هتولعوا. <تصفيق> علشان <ساتي> تبقى حارة <تصفيق> اللي يروح على حاجه يبقى قدها، الايه؟ <تصفيق> ليجي الراحه ايه كنت بتلعبوا عريس وعروسه وانتوا صغيرين مش انت ما بتحبيش الاحمر في الاندر عزه قوي ده بيعمله دخل فيكي مالكيش دعوه هرقعوا حظي هو اللي قلمشي ورا قلبك يبقى البوركي بيكتب ولا قلبي هو اللي مدب كوكا وطراخر بيخلينا تنطط من جوايا زي يا يجوز عشان بقى عندي واحد وعشرين سنه ويا لهوي لما الوحده مننا تكمل واحد وعشرين سنه نار جواها لا هيضايقاها ولا عاوزه تطفيها تعالي عايزاكي ايوه مدام حاضر ان شاء الله يخليلك عيالك تعيشي وتكسينا يا رب خدي اياكي اقلبوه منك هو يا خايبه اي خالتي لما بشوفه بتلج وعرق وانمل وادي على في سري من غزي منه يا بيت اتلمي حيطوك حاليا انا بحكي لك طب يا اختي كملي حكاية بعدين دلوقتي جهلي لسه قط النوم بحلها. البيت بتاعها رجع من السفر ياتي مش فاهمه بقى لا مش فاهمه بقى يا بيت يا صيا خدي اعملي دي عشان مش طايله هاتي يا <تصفيق> متاخريش mm -hmm. عليا يا سميرة المرة الجاية متنسيش انا عندي عزومة هادري <هضر إمليك> مدينة خلاص يا اختي اقعدي انت هانم والشغالين بتوع اهلك يخدموكي ونجيب لك عفاف تعملك لك ملوكين وبديكير هم اللي بيروحوا احسن مننا في ايه؟ معفنين بس معاهم فلوس يتأمروا الله يرحم ايام المصنع ما كنتيش بتطيقي شخطه من حسنيه شغل المصانع ده مقرف مش احسن من شغل الفتله والمنقط ولا دبابيس طارح شراب محجبات حبه مكياج بجنيه كله قرف ما انت لو كنت اتجدعنتي انا عايزه اني اتجدل ويتجوزني ووليد وليد عايز يمشي معايا وبس يا أختي ما هيسم عن وتجوز نواه عمل لها ايه؟ مطلع روحها هو والعيال ماشيه تكلم نفسها على الاقل حقت نفسها قبل جهرها ما يقتب من القعده على المثل احنا بقى هنتجوز مقتبين ده لو اتجوزنا انت هتنبرف دي كمان يا ابوز الخراب احنا بقى نقدم اسمها الزغروطة زغروطة ده بقى انه نحسب صحيح كتر الفرح يعلم الزغريت امي تملي تشقلب الامثال وتقول كوت الزغريت هي اللي تعلم الفرح عليهم باب اللي هي خيبة. يقطع الجواز على اللي عايزة تتجوز يلا يا اصدقاء بعينك هو دخول الحمام زي يخرجوا يا خبتك كل دي شواق فاضيه Yeah. تقولك <تكلم> يا لو الواحد يفضل قاعد هنا على طول انت بردت الابتسام مش لبسه البادي اخيرا ينصح ان على <تكلم> نفسك تصدقوا كل ما اجي انزل الاقي موجه عاليه تضرب في وشي حتى البحر بعمل له فتنه <تصفيق> <تصفيق> مش هدور الرينج بتاعتي يا باشمهندس والكشري بتاعي والبتاع المخروط بتاعي ده خلصانين ييجوا يبصوا انتوا ده انا اوديك انت واحط ولا حد يبص لكم عايزين تسمعوا ايه؟ ما تحط لنا نانسي لا انا عايزه شيرين لا هايفه لا شغالين لنا عمرو ما حاجه للست؟ سمعينا حاجه كده تمشي مع الجو اللي احنا فيه زي ايه؟ بفكر في اللي نسيني يبقى الست عشان خاطرك يا حسنيه طب حيرت قلبي؟ الحب كله ده البحر عامل شغل جامد قوي ملاكي يا باشمهندس لازم ما شويه بس كوبايه شي مش حاضر مش حاضر الكشري هو انا اكلت محشي كمان؟ طلعت في المحشي وفي الكشري والرنجه والبطاطس، دي معدتك طلعت بنت ناس قوي يا باشمهندس. لا ما انتيش صادقه. لما اصرف بقى وراها <تصفيق> <تصفيق> عشان تبطل تاكل مع الحوش اللي زينا. انا شكلي هبطل اكل خالص الفترة اللي جاية. مش للدرجات يا حبيبي، الدكتور قال تاكل اكل خفيف لحد الجرح ما يلم. عصاير، بقسماط، جبنة. جبنة؟ فرحانة انت فيا قوي ها؟ يا <تصفيق> <تصفيق> حبيبي اختك هتفرح فيك؟ ما بتقش ريحه الجبنه كله جبنة جبت ام صيام مين ام صيام بتبيع جبنه قريش في الشارع اللي ورانا بس زي العسل لو عايزه اجيب من عينيا ترجع لنا بالسلامه يا باشمهندس يلا خف بسرعه مش عايزين دلع ها؟ ماشي يا راجل المصنع هيضل من غيرك يا باشمهندس لا قلت لك والفيروس دي وتبقى تمام اقعد <تصفيق> <تصفيق> الصبر انت يا هوى تيجي سوا اه يا هوى يا هوى يا هوى انت يا هوى تيجي سوا اه يا هوى يا هوى يا انت يا هوى تيجي تيجي سوا ايوه أصلا قعدت الصبح على القريه صيام بقيتها لسه جايه من البلد جايبه جبنه قرش صححه زي القشطه قلت لا دي حاجه مصيانه تشكرها قوي بس ليه تتابي نفسك لا ابدا انا ما عملتش حاجه بركن شفتك بالسلامه يا باش مهندس متشكر قوي السلام عليكم لا لا لا استني استني ايه ده انت بتعملي ايه لا ابدا ابدا والله عشان خاطري عشان خاطري ورحمه ابويا ما ينفع انت عايزه تزعليني تأمريني بحاجة حاجه قوي السلام عليكم وعليكم السلام <تصفيق> ليش يا ماما اه انا كمان محتاجة هدوم لا بس لسه بدري على الكمبيوتر لما صلاح يطلع من المستشفى بقى شكرا يا عيشة. وهو أنت أكلت حاجة؟ ده كابتن رغيف بحالة الرغيف بقى فيه دول يدوب دوب 10 لقمات بالعدد. ده حتى الرغيف أبو 30 قرش يا عليه، عمال يكشف نفسه. بس برضه أنت تعبتي نفسك من الأرض. تعبك راح أجيب لك تشرب؟ أيوة أجيب لك لا كمان يومين. لا لسه هيقعد في البيت شوية. لو شفتيه بقى منظره يصعب عليكي. ماما، ماما تمام الحمد لله. كبرت بقى وبقت بتركز في حاجات صعبه طب لحظه لحظه. يا لهوي هو فين؟ هو فين؟ الموبايل لا يكون وقع وانا بجيب العيش. طب دوري كويس تاني. مش لاقياه، طب ما اللي كده باشمهندس. لا اطلبها كام؟ عشرة 51 اربعة, خمسة، اتنين اربعة. ما انت شاطره اهو عرفتي تيجي لوحدك ما انا كلمت باشمهندس وهو شرح امم كويس انك لقيتي ملوخيه كان نفسي اجيب لك بسله بس الصراحه خفت تطلع ناشفه بسله ايه بس والصيف داخل وهو بقى في اختار صيف وشطف دلوقتي الصوباط شغاله الله ينور بس عارفه يا حجة، أنا حاجه انا بحبش الحاجه كده ونفسي تروح لها الا في ميعادها وانت بقى عندك اخوات اه انا وبس اختي امم ما مامتك محدده ايه لا ما هو مش بمزاجها اصل بعيد عنك وعن اهل البيت لتلاقي عيال كتير هي, هي ايوه بصي يا عيال من هنا شويه وقصريها سيبنا كده طب اقلعيها هسرجها لك واخدها لك على المكنه مهندس. ماشي اتفضل شكرا يا هنا بنبي بنبي بنبي بنبي بنبي بنبي يا نصر خدي وانتي قاعده فاضيه كده دوسي على ثانيه الجيبه دي بتاعت مين دي بعدين هقول دي مش بتاعتك ياه مالكيش دعوه مش عامله حاجه لما مسؤولين هاتي مش عايزة حدا من وشك مخبية عني ابد مخبية عنك ايه يعني؟ أمال بتختصي فين؟ أنت خالتك برضو؟ اصلا أنا جازم دبست نفسي وقلت لها هظبطها لك على الماكل. هي مين؟ أختي أخت مهندس صلاح أخت مين؟ كنتوا بتتولدوا في انت وهي هاتي قدام مين؟ <تصفيق> استني أنتي وهي كنت تلبسيه امال كنت بشحته للجيران كنت بلبسه وانا من دورك كده بس ده عريان قوي يا امي ما كانش عريان يا اختي على يامينه وده في سهر فرح فرحي فرحك على مين اخشي يا بنت انت وهي انا هيسه يا بنت هاتي الفستان ويعليكم ده في سهر فرحك على ابويا ايوه على ابويا يا يما لبست هو فين؟ شحته لخالتك بعديها وما شفتوش من نهاريها غلطانه، حد يشحت لامي حاجه؟ اشمعنى هو بقى اللي شحتهولها هو يا اللي عجبها شفتي؟ <تصفيق> <تصفيق> والنبي حلو عليكي يا هيا كنت بتحب ابويا يا يما؟ امال خلفتك منه ازاي؟ طب أبويا ابوك ابن عمي، اخده واتغطى بكمي كان راجل طيب مش كده كان خلقه ضيق وروحه في مناخيره بس قلبه كان لون الفستان ده وهو جديد الله يرحمه ربنا هيعوضه في الجنه انا عارفه الجنه فيها بنات وصبايا حور عين اوعدنا يا رب يا بت قومي اقلع الفستان بقى سبيني بشويه والما فيه نبي حلو عليكي يا بنتي بسم الله ما شاء الله زي القمر يا خمسه وخمسه في عيني وعين امك عايزة تجيب المال لأصحابه ايدك معايا يا سمير عملت ايه في البنات يا عيد؟ يا اختي سيبيهم يفرحوا ما احنا كنا زيهم كده ولا نسيت ناصره بنتي يا ناصره عاوزه ايه؟ أدي الحب يا قلبي ولا أدي حكاياته ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته انا جبت الحاجه قبل سوسن هي مش هنا؟ لا والله نزلت مع ماما مشوار طب هتتاخر؟ مش عارف خلاص اجلها وقت تاني بقى ولا اسيبها مع حضرتك ايه ايه الحاجه دي اصلا دي جيبه كنت بظبطها لها على المكنه عشان دي ليها حركات تغيز تاني يعني ايه اللي خلاها تطلب مني حاجه زي دي وهو انا غريبه دي حاجه بسيطه طب بتفضلي استريحي مستني طب انا كنت عاوزه ميه بس انت رايقه في المطبخ سبحان الله شبهك قوي سبحان الله مع ان ابويا الله يرحمه الله يرحمه مات ازاي؟ زي الناس كبر في السن وتعب ومات انا بقى ابويا بات في خناقه نزل يخلص بين اتنين. الاكادو ما يعرفهمش خلص هو الله يرحمه لو كان عايش ما كانش ده بقى حالي ولا على البوتجاز، ريحة شياطة يا <تصفيق> صاحبي اطبق ايدك عليه انت كنت بتقولي ايه بره؟ بقول لك ايدك على التلج إيه <تصفيق> لا واحنا واقفين بره كنت بتقولي ايه؟ قلت حاجات كتير انت قلتي لي ان حياتك كانت ممكن تتغير انا قلت كده؟ يعني زي كده اسمع أبو اكرم فين على فكره بنتي ده مصنع انت بتجي تعاوي انت هترجع المصنع انت يعني بكره او بعده يوم ربنا هايسمعك بكده سامع الموبايل احنا سامعينه من بره هيام عملتي الجيبه امال انا ايه اللي جابني ميرسي قوي العفو سلام عليكم استني يا هيام خدي دول علشانك ايه دول بتوع ايه دول بس علشان تعبك معانا والبشمهندس عيان لا لا لا لما نعوزك تاني هنبقى نقولك مع السلامه فاكرين نفسهم ايه؟ أمال لو كانوا ساكنين في المعادي ولا المهندسين، دول ساكنين في المنيرة، يعني السيدة زينب عن على الفاضي جاتهم خيبة. بقى عشرين جنيه الولاية الناشفة، ليه؟ هي من أيام الجنيه الجبس. بس جدعة إنك خدتيهم، أحسن من عينها الولية المعفنة. أنت اللي خليتيني أتعود أبقى خدامة. خد أنا الحق عليا أن جبتك تتبيب هنا عشان أساعدك تحوشي لك قرشين. أنا الحق عليا إني قلت لك على سري اللي بنتي ما تعرفوش. أنتوا عايزين مني إيه؟ بترموا عليا بلاويكوا ليه؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا اللي عملتك خدامة؟ أنا اللي عملتك خدامة يا واطية؟ بس إنتي هتجيبيه من بره؟ أنت طالعة لأمك. <تصفيق> والعيش ماله كده والنبي ده حتى المعيز ما يرضوا ياكلوه خدي سكي غيريلي دور يا بيت انتي يا بنت مستنيتنيش ليه يا نادلة وهي عملت حسابك ملكو كده مضروبين بالجزمة على الصبح مفيش صباح الخير صباح النور صباح القشطه صباحكم زي وشوكو يبقى صباحنا عسل ان شاء الله بس ثانيه هيعمل مش فاول قبل ثانيه بتقول ان هو اللي طالع بيتنقل تفش من مناظرنا يعني هي المناظر اللي تحت اللي عاجباها قوي على اللي احنا لسه انسات لا اتجوزنا ولا خنشرنا يا اختي خليهم ينفعوكوا كتخبوا هم ويخونوا العيش والملح والهنج والكسري احنا اللي دلعناه زياده عن اللزوم <تصفيق> في <متضين> هو واقف يضحك زي القرد ولا على باله؟ لقى نفسه عشان ما يشوفنيش يا بي عايشة في الواحد بتهرب مني ويتهرب منك يا بد هو في حاجة حصلت بينكم؟ يا ابني ما ترد على الموبايل اللي عمال يرن ده دوشني خد ده هنا ورايا الشباك ازيك ايه؟ لا انا كويس الحمد لله اذا كان بيمشوا الناس اللي شغالين في البنك ازاي يعني عايزين محسنين جداد المهم ما انا عايز قبلك عندي حاجات كتير اوي عايز اتكلم معاك فيها طيب ماشي ماشي What's my باشمهندس الصلاح. كلمه السر ايوه كده خلي الشقه تصيف دي الكلمه بتطلع صح ادينا لبسناها البكين. تلبس يا اختي ملهاش نفس عقبالنا اما نصيف احنا كمان ربنا يوعدنا ونلبس البكيني يا خالتي ده لما تشوفي حلمه ودنك يا روح خالته ما تشهلي يا بنتي شويه ايه مالك وشك اصفر كده ليه هي قربت؟ باينها كده طب روح حبيبتي اشرب لي كوباية يلا واحد اثنين عايز فلوس يا حبيبي؟ ومالو اكل من عيب يوديلي حد دم في الشغل ليل مع نهار هو انا لسه صغيره وما اخدش منك غير كلام مدهون بزبده الحب <تصفيق> انت ما تعلمش مشكال القطر يا عينيا لا لا لا لا لا ما تبصليش كده في عينك الحلوه دي يا خراشي بدوخ خدي يا نسه ما بدري الريس تقرب بيخلص منك لله الهي وجع بطي وإحنا هنلاقيها منك ولا من اختك انا قلت لك بطاطس يا مصطوله هو انت انا قلت لك كشري انتوا تقمروا على ايه فاكرني بشتغل عندكم الحق عليا انا لما قيت بس مش قادرة اروح انت روح بدالها وانتي تروحي تتسرمحي ودينا احنا ملطوعين مين دي اللي تتصرمح يا واطيه احنا عارفين لك بقى ما تطفحوا بقى وانتوا ساكتين على رايك خالد طبق مصطور مسطور على مين يا رحم الله انا مخلي اختك ماشيه زي الفرخه الدايخه ومش دريانه ما تعرفيش ان اللي يبص لفوق تتكسر رقبته فاكره هيبص لها انتوا بتتكلموا عن مين انت وهي عن كلمه السر اللي ردت في, في الروح روح باشمهندس صلاح باش يا ترى وصلك ان حبيبي القلب خطا <تصفيق> عملنا ان شاء الله يخطب عشره عارف زيك لا زيي ولا زيها زي هو يدفعوا بعض بالسم الهاري عفالتي اغنيه قبل حسنيه عشان ده روح امك مصنع مش كباريه ومنين اورايح ما فيش اغاني ولا كلام فارغ والعجابه بقى ما تاخدونا صوره وبلاش مياسه قلت حيه هو فيها الصبح الحصيه ان شاء الله في ده عرفت يا اختي انت وهي في ايه هو ايه ده تخت <تصفيق> فرحه واحنا مالنا بالمدعوق ده اساليهم يا اختي ما تسأل روحكم بتعملين واحده فاجره ومش مكسوفه من نفسها بدل ما تروح تحبي وشها في الطين جايه ترمينا بلاويها هنا مفيش غيرها قصدك هيام؟ حرام عليك اسكتي انتي، كلمة وما ومحدش عارف لها حاجة مالكوا قاعدين كده ليه؟ مالهم دول فزعون أول أنا عارفة لهم ما تقولك كانوا بقوله إيه؟ ما تقول انتي يا يو ما طنطنتي وهي بيقولوا إن هيام مش على بعضها وهما مالهم؟ بيقولوا إن البتاع اللي لقوه ده مال عايزين يلزقوه فيكي إيه؟ فين يانا؟ <تصفيق> لازم نخبطوا في نافوخهم دول بل بيرموا بلاويهم علينا ناس صحيح شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب انتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضو يا ويكا عالشيكا بيكا اختك فين؟ معرفش اتسحبت اول ما الجرس ضرب امال كانت مفضوحه هيبقى لها عين تقري وشها كانت زباله بنات هما دول بنات برضو بتقولي ايه يا قطه يا معفنه؟ هتقول لي ايه هي؟ هي الحركه اللي مش هي هتقول لي ايه هي؟ هي الحركه اللي مش هي؟ الفرقه والحرقه والغرقه والذنوب في البوكو بزر ببدا المنطقة يا ولا لا نفسي يا لهوي دول حطت ايدي والنبي ياما دي اشاعه انا غلطانه اني قلت لك بس والنبي اوعي تقولي لابويا اجري يا بنت اندهلي نصرة ما تعرفش حاجه أمال مين اللي يعرف؟ أنت كنت فين يا بت؟ في إيه في إيه؟ أنت كنت في أنهي مصيبة صدعة على دماغك؟ انتي قلتي إيه؟ قولي لي أنت قولي لي انتي يا مفتوحة كنت فين؟ أنا ما عملتش حاجة في إيه؟ بقى لها قد إيه ما جاتلكيش يا بت؟ مش فاكرة مش فاكرة أنت بقى لها قد إيه؟ فهي ساعات بتتأخر أيوة بتتأخر قد إيه؟ لها يجي شهرين شهرين وما تقولي ريسيتي في يومه؟ مين ده يا بنت اللي حاطاه في وسط هدومك يا وسخه <تصفيق> مين ده ردي عليا جبتيها منين واديها لك امتى وازاي ردي عليا احسن هقطع خبرك النهارده <تصفيق> يا بنت اوعي بس سيبيها خليها تخلص وتخلصني اخلصك من ايه يا ربي ما تخليش ربع اخوتي اللي ماتوا سبعنا عذبي ربنا بقى يا اختي احس بيك انت اللي ايام كنت بتقوليها وكانت بتبقى طالعه من قلبي ده انت اللي قلبك وسخ وعمال يشيل ويعدي قولي يا ايهاب قولي يا ايهاب كل الكلام ده انتي بتقولي اعملها قوي احلى ملعب رحمه ابوكي ده لو كان ابوها عايش كان زمانه ذبحها قبل ما يشوف اليابده اعملها انت لو تفضلي هم اعملها وخلصيني انت فاكراني مش هقدر عليكي لا ده انا قطعت حتت قرنتي من سلاف يا ابني روحي مش سبيل مش سبيل هات ردي رجعي عليا يا رجع بنت افتحي <تصفيق> يا هيام رجعي عليا يا بنت وريحي يا قلبي رجعي عليا بص ايدك ولو قلتلك لك يابا هسه دايرني على الموضوع من الفيسبوك دي ما عمرك ما هيرضح يا أمه. <تصفيق> يا عيال. يا يا يا ما رايحه فين مساكي قلت الزعاب طلعت على فوق ابويا لو عرف هشردنا ابوك انت وامك فين انت عليها طب وانا ايه خايفه انت مش خايفه <تصفيق> لأ بسم الله الرحمن الرحيم إيش قاعد كده ليه؟ اللي جايبكوا السعادة. عندك هم عندك يا خالتي. وما دخلتوش ليه؟ يا البيت مش جوه خبطنا بس محدش فتح قلنا تلاقيها هاتبت عند أبوها اللي لدي قلتوا لأموكم ان انتوا بيتين هنا؟ اه أنا كلمتها شوف المقروسة؟ نايمة وصيبة المفتاح في الباب ده نايمة بتنام زي القتيلة ما تحسش بحاجة. احنا هنفضل نلف حوالين نفسنا كده طول الليل. لو يجي لها كابوس يفززها تقوم اوعي تقولي نرجع نخبط عليها تاني. لا ده انا ايدي اتهرت. والنبي لو ما كانت الدنيا ليلة كنت كسرت الباب على دماغها. ده الشارع كله يصحى وهي نايمة زي الفسيخة. يبقى نروح بكرامتنا احسن. قولي لها والنبي يا خالتي. يا لهوي احسن من موتها وتقول له حاجة. الخوف لا يعرف من بره هو ده في حاجه بتستخبى هل داشو الحمد لله انت مش حاطه سكر مش حاطه سكر احط حاتر مالك هنا في ايه مالي فرلان العظيم يا رب انا دخل قولي بقى <تصفيق> وانا اللي هقوله وهقعد عيد وازيد فيه يعني انت ما نسيتيش تقولي لي حاجه لا ما يبقى واحده بتكدلك عايزه تسوق سمعتك مين بس المعفنين كتير طب وهتعمل كده ليه غيره وحسد بعيد عنك ده يا خالتي انت يا بنت مش دارينا بالبلوى اللي انت فيها ده الناس ما هتصدق تعمل سيرتك لبنى فوقها وينهشوا فيكي وفي اللي خلفوكي طب عوزين اعمل ايه مرات ابو وعرابي الدايه نروح لها اقصى عليك عليكي ليك يا خالتي هون عليكي ليكي عليا بعديها اللي هيفتح بقه وهحط صابع العشرة في عينيه طب وهتعملي ايه الداية هتبصملي شهادة سير وسلوك ولا هتختملي بختم العفة غلبتيني ووجعتي قلبي سلامة قلبكوا كلكوا بناتي فين يا سمير؟ شي عيدة؟ تكرناكي هتصحي يوم القيامه بقولك بناتي فين يا سمير في المصنع وبيتيهم فين عند ناس معرفة مين دول ما المقروصه دي كانت نايمه كم مره يا بنت انبه عليكي ما تنسيش المفتاح في الباب وانا كم مره اقولك ما تتاخريش لي بعد الساعه تسعة تقومي جايه لي الساعه 11 ما تيجي تاخدي لك احسن يا اختي انا بسالك البنات بيتييهم فين يه يا عيدة هتفتح لي محضر على الصبح استنى ما غيري وبعدين ابقى احكي لي. انت يا بت عرفتي منين ان انا رجعت الساعه 11. انت كنتي صاحيه وسيبانا رنه على الباب؟ انا الحق عليا، سبت البنت لازقه فيكي في الرايحه والجايه واقول معلش ما, ما جراش حاجه، اي خليتها برضه. وخالتها دي كانت بتشتغل في كباريه؟ ولا قالولك لك عليا بسرح في جامعه الدول؟ حطوا صوت صوتكم بقى كفايه فضايح. يا شيخ روحي بقى. انا الحق عليا. كنت صاحيه يا بنت وسبت امك تبات في الشارع ابويا قال لي اقفلي على نفسي طب يا اختي روحي عيشي عند ابوكي ومراته انا خلاص مش عايزاكي دي الحيطان دي ليها قلب عنك يا شيخه امشي انا مش عايزاكي لا مش همشي واقعدالك عارفه ليه عشان البيت ده بيتي فاهمه بيتي هو مش راجع والنبي ما هو راجع انتي بتقولي ايه؟ هيديكي بومبة تطلع من النافوخه بتتكلمي عن مين؟ عن البئس اللي انتي بتحبيه احترمي نفسي لما تلموا نفسكم انتوا الاول مجنونه يا ست انتي امشي قطع لساني ده في ايه؟ انا عارفه بلاوي بتتحدث رايحين جايين يترنحوا على التليفونات هو حد عارف لهم اخرصي بس بس بس بقى كابينه ثلاثه حضرتك لولا ما هدروني كان دور مين يا اختي بس بس دور مين يا ولنا بس يا سميره حضرتك كابينه واحد فضفضي لاحسن الكفته تجيب العايه ولا عايز بالله سبني في حقي واحده ابوك فت هو في ايه هم راحوا فين انا مش كانوا عايزين نقول ايه في ايه بنمله ورق ورق ايه ورق التامين ايه ما احنا مللنا من زمان يا بحر الهوى يا حبيبي أنا أنا كنت عايز أجيلك بقالي كام سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي علمني علمني بس حاسب عليا مالهوى يا بحر الهوى يا حبيبي أنا صدق اول مره حصلنيات مسيني كده على طول دول حتى مشوني من غير ما لي اليوم قلت خير اللهم اجعله خير في النهارده بس حتى لو كانوا خصموني الشهر كله كنت جيت لك جري ورد ولا همين اصلا كنت وحشها هي عيب واحده تقول لواحد ان وحشها حتى لو عيب انت برضه كنت وحشني قوي اسمعيني كويس لو كنت فاكره او حتى عدى على دماغك ان انا ممكن اتجوزك في يوم من الايام يبقى خيالك وداكني بعيده أو يا شطره وانا طلبت منك حاجه أمال اللي أنت بتعمليه ده؟ أنا عملت إيه؟ قصة اللي أنت قاعدة فيها وتنشرها في المصنع دي إيه؟ مش أنا أمال مين؟ معرفش وما تعرفيش كمان مين اللي عملها معاكي وجاية تلبسها لي أنا مش كده؟ أنت طلبت تأميني عشان تقولي الكلام ده؟ أمال طلبتك عشان شاهد جمالك ولا يمكن يكون طلبتك عشان نكمل الهراميات سوا؟ على فكرة مبروك بش كنت تقولي بقولك ايه ليك عندي ايه عشان اقولك نادر بس كنت نادر على اسلك وظيفتك فرحك. لا شكرا انا مستغنى على خدمتك مش خدمه نادر قلت لك انت عارفه حاجه انا غلطان من الاول ان دخلت بيتي وعرفتك على امي واختي احنا كنا فاكرينك قلبنا يعني. ما عشان انا غلبانه؟ طب كويس انك فاكره انها كتبوسه وبس اكتر حاجه بفتكرها وانا نسيتها الموبايل معدت. بصيت كمان بصتيلي ليه؟ انت اللي فرضت نفسك عليا طب والله كويس ده انا كده اندع منك ستك تبوسني عشان حبيتك بس شكلك استرجعتي مع واحد تاني اكتر مني انا ما عملتش كده مع حد غيرك هم اللي في ده من مين؟ ممكن يكون حد من متصصنا اللي في المصنع او واحد صايع من عندك في المنطقه مثلا عملها معاكي وهرب كلمي اسال روحك اذا كان البصة نسيتها مسافه معدت مش جايز نسيت حاجه ثانيه بنت طلعت بنت اسكت خالص كلمه واحده وهفرج عليك كل المكان كله واخلي اللي مشتري يتفرج Right. غصب عني قلت له عشانك انتي يعني كنت عايزة يا رب عملته السودة دي وتلبسيها انتي لوحدك كده هيجيلك زاحف ويكتب عليكي ورجليه فوق ويبقي بتاعك يا بنت انا عارفه انك مقموسه مني بس انا حقيقتي انا اللي ازعل ليه كدبتي عليا وفهمتيني ان مفيش حاجه حصلت بينكم افتحيلك لقمه قبل ما نمشي يلا كمان دكتور استني عندك انت مالك مبهدله كده ليه ورابطه الطرحه كده ليه يا لهوي مين اللي عمل فيكي كده هت... ستي هت... ستي هت... الحق يلا ابويا جاي وجايب معاها خال احمد من بنلعب علي هنا طب خديها وخشوا جوه واقفلوا الباب عليك انت انتي ايه اللي الباب باب عيده جاي وجايبهم معاك ليه يا مصطفى دول اخواتك يا وليه افتحي افتحي قولي مش عايزه تدخلينا بيتك يا عيدة لو جايين سؤال او زياره يا مرحب بس اللي فكركوا بينا السعادة وجابكوا هزين طولكوا لا سؤال ولا زياره افتح الباب قولي مش فاتحه اف... افتح الباب افتح الباب لو كسره على دماغي ثلاثه بالله العظيم اللي هيقرب من بنتي لقتله حصلت ترفع علي يا سلاح يا عيده؟ شايفين اختكوا؟ انت اتخوضتي في نافوخك يا عيده؟ تتكلمتوا ليه؟ ايه؟ أو اوعمل وش اوعمل آه وش اوعمل وش سيبها سيبها دلوقتي يا مصطفى بانها اتخبلت بصحيح يلا يا مصطفى اتفرج علينا الناس مخابيل تحب فين؟ طب بقى هتهوجوا العتبه ازاي؟ عشان ما اقول لكم اختكوا كبرت وخرفت وبتصدقوني بس عليا تراب بالثلاثه يا عيده ما انا أمي مش موجودة أبويا فين؟ أمي خرجت من الشباك أبوي يكلمني وبيقول إنهم جايبين على هنا وجايين جايبين مين؟ مش مهندس صلاح ما قلت لهم على سور البلكونه ومحدش سمع كلامي زي ما يكون قلبي حاسس انها هتنزل وتاخد حد فينا مش كده يا بسمه كده برضو يا هيا تعملي في امك كده انا قلت له احسن لك تيجي بدل ما اجيبك ما خلاص بقى احمدوا ربنا انها جت لحد كده خديها يا خالتي تروح تريح شوي وانا وبسمه هنقعد معاها تعالي يا النبي اماما ما تنسي تجيب لها غيارات معاكي وانت جايه يلا يا حت يلا يا اختي بقول لك احنا رايحين فين؟ جار <تصفيق> انا هيتي كام في الشهر؟ <تصفيق> ما عارفش. مش دي اللي ما سألتيش عليها. اها. كام؟ 400 جنيه. عارفة أنتِ بتاخدي دروس بكام؟ وعارفة اني ما شفتش من أبوكي نجم محمر من ساعة ما اتطلقنا؟ وإيه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ من هنا ورايح هيبقى له لازمة. طب إحنا رايحين فين؟ هتعرفي أما نوصل. اللي جايبك السعادة يا عيدة. هتدخليني ولا أقولك الكلمتين على الباب خير ولا شر لما ابنك يجيلي في المنام يبقى خير ولا شر شفته داخل الشارع بعربية سودا الشارع اللي ما بياخدش نفرين جنب ببعض وسع في المنام والبيوت فسحت لابنك وعربيته وكان ماشي بيدور على حاجة أو على حد حد مين يا عيده؟ ناديت وسالته رايح فين يا ابو هيام؟ بص لي وقال لي امي وحشتني تصدقي بايه؟ انا كنت رايحه على البيت اخد غيارات لهيام في المستشفى بس سبحان الله بصيت لقيت رجليا جايباني على هنا فين شعري بنتي اللي انت قصيتيه؟ كان جاي يطل عليا ولا ياخدني معايا عيد اما يجيلك يبقي ساليه خدتك بعافيه <تصفيق> انتي هتفضلي قاعده كده خدي لمع الترابيزه يا باشمهندس هي عامله ايه دلوقتي ربنا ساطع ولا البطله خلاص كده احسن لها ولا احسن لك بقولك انا ما عملتش معايا حاجه ما انا عارفه انت مصدقني مش انا ولا انت ولا غيرك يا باشمهندس هي ما كانتش حامل اصلا ايه ده اللي عرفناه عرفتوه ازاي قالوا لنا كده هنا ايوه قالوا لكم ايه يعني قالوا لنا انها سليمه وبخيت رباها يا باشمهندس. امال ايه اللي تعمل كده؟ هي عملت ايه؟ كل اللي حصل ده بس هي عملت ايه؟ طب انت يا باشمهندس ما فكرتش ايه اللي يخلي واحده تعمل كده في نفسها؟ انا ما كانش قصدي. ولا هي كمان كان قصدها. هي شعرها. روح شوف حالك يا باشمهندس، محدش له عندك حاجه. انت مستشفى كمان يومين تكون شده حيلها انا سبت بس ما انت معايا قالوا لنا عندها انيميا كمان اخترلك فلوس تحت المخده كتر خيرك سابي معك بعدين طمني على بنتك الاول شغل نايم لليل يا نيلي يا كبير خلي شعري طويل يا نيلي يا طيب طيب جرح يا نيلي يا كبير خلي شعري بنتي طويل Мавру بابتسم من كتر حبّي للعالم بابتسم من كتر خوف وعيت عليه بابتسم من كتر حبّي للعالم بابتسم من كتر خوف وعيت عليك وعناي المفتوحة على القلب كأنها وجع يبص ويتزم وبابتسم ببتسم من, من, من كتر حبي للعالم ببتسم من كتر خوف وعيت عليه من ونظرتي وتر مشدود عالآخر مبتسم وجع إنساني ومش مفهوم مش مفهوم لغيره وجع إنساني ومش مفهوم غيره ببتسم